Oh, Lee. А Русю mm -hmm. лежаво. У мене три коні вороні, першим конем до Ко зачинку зілля, бо <по> завтра режим. Що морозю діхою дождати, Що морозю діхою дождати, муже да танці а маруші може да танці